назвати Занюк Іванна. Я відповідаю за розвиток напрямку публічних закупівель. На нашому майданчику є тендер. І передусім хотілося б сьогодні привітати вас з такими значними символічними святами для нас, Святої Богородиці, Покрови та Днем Захисника Українського Казацтва. Я виражаю шану всім, хто захищає нас. І дуже сподіваємося на мирне майбутнє найближчим часом. Сьогодні У нас хороша тема, яка стосується договорів, і тому ми запросили для серед слухачів до нас сьогодні, як учасників, так і замовників, пояснюють, чому така тема. Ми всі з вами зараз знаходимося в умовах очікування змін, особливостей, тепер уже і до опрацювань, тому що постанова була прийнята доопрацюваннями. І, як ви знаєте, серед слухачів у нас вже реєструються постійні наші відвідувачі заходів. Ми намагаємося тримати темп з корисними, цікавими заходами для вас. І не хотіли збавляти темпу, але в, тому, але в той же час обрати таку тему, яка би не сильно мала вплив нових змін, які ми очікуємо. Щоб ми вам дали актуальну інформацію, якою ще деякий час можна було би користуватися. Як ми знаємо, договірні відносини – це позасистемні відносини, які в системі формулює, формується тільки та частина публікації, змін до договору. Тому сподіваємося, що дійсно наш вебінар, він буде довгограючим і ви зможете ним користуватися навіть після прийняття постанови. Однак, Наша чудова лектор Діана Чайка, співзасновниця та директор львівської компанії «Тендер Експерт» також буде протягом вебінару робити акценти та ремарки в тій частині, які вона вважатиме потрібно, наголосити вашу увагу по змінам, які можуть стосуватися як цієї тематики, так і в цілому особливості здійснення закупівель у воєнний час. Декілька ще організаційних моментів і будемо продовжувати. Я передам ефірний час і слово нашій головній та єдиній електриці Діані Чайці. На рахунок організаційних питань ви можете задавати питання в чаті на Ютубі, які стосуються передусім теми сьогоднішнього вебінару, договірних відносин особливостями воєнного часу. Ми вас, звісно, не обмежуємо задавати і ті питання, які вас ще додатково торгують в межах тематики закупівель воєнного часу. Чи встигне лектор на всі відповісти, ми не можемо вам однозначно обіцяти, тому що час буде на резинове, це біля півтора, півтори години, ну, плюс-мінус. Але ми спробуємо на найбільш типовищі та повторюваніші пообіцяти і зробити для вас окремі заходи у вигляді статтей питання або ж можливо також вебінар, звісно без, без кортавного і е, на останок е, технічні організаційні моменти на жаль час не простий ми розуміємо про що йде мова е, якщо так виникне що у вас е, тривога і ви маєте йти в сховище не переживайте запис ви все одно отримаєте на той мейл який ви залишали на реєстрацію якщо ми е, Є тендер, знаходимося в Києві, Діана Чайка у Львові. Якщо в когось із нас буде вимушені обставини щодо припинення вебінару, ми вже цей момент обумовили, ми продовжимо запис, це просто буде запис в якийсь інший час, і ми вам просто надісламо вже запис вебінару. Тобто І такий момент у нас передбачений. Також Діана скаже про майбутні заходи, які Тендер експерт планує в офлайні і в онлайні, тому що це їхні заходи, тендер експерту, будуть звичайно розширеніші в порівнянні із сьогоднішньою темою. Що вас зацікавить, ми також в чаті напишемо вам про це окремо. Я закінчую. Я бажаю вам мирного, спокійного заходу ще раз зі святом вас. І я сподіваюся, що сьогоднішній захід буде і цікавий, і корисний, і спокійний. Передаю слово Діані Чайці. Дякую вам. Дякую. Зараз ми підключимо нашу презентацію. Полиночку. Так, Скажіть, будь ласка, чи транслюється моя презентація на весь екран? Так. Якщо видно презентацію, так, то ми можемо з вами розпочинати. Я рада вітати всіх, хто приєднався сьогодні до нашого вебінару, І для початку хотіли з вами познайомитись. Мене звати Діана Чайка, я директор Центру публічних закупівель «Тендер Експерт». Наша компанія вже багато років поспіль надає весь спектр юридичних послуг саме в сфері закупівель. І ми працюємо і надалі в такий важкість для нас час в умовах воєнного стану. І допомагаємо як замовникам в організації та проведення закупівель, так і безосередньо і учасникам брати участь в дирах через електронну систему закупівель «Прозоро». Також основним профілем нашої компанії є проведення навчальних семінарів, які, до речі, ми проводимо щомісячно у місті Львові та інших регіонах нашої країни. Отже, тема нашого сьогоднішнього вебінару – як ви вже зрозуміли, стосується договору про закупівлю. І, як на мене, це одна з найважливіших тем. Чому? Тому що замовники завжди мають бажання підписати договір з добросовісними учасниками і, відповідно, отримувати за цим договором бажаний результат. Але при цьому, як ми знаємо, договори про закупівлю мають безліч нюансів, про які нам необхідно пам'ятати і обов'язково їх враховувати, для того, щоб наш договір в майбутньому не визнали недійсним. Тому на нашому вебінарі ми з вами будемо говорити про те, які умови мають включати договор про закупівлю, особливості таких договорів, що саме нам необхідно враховувати в закупівельних договорах та як правильно і законно вносити зміни до істотних умов договору. Звичайно, що я заакцентую вашу увагу і на особливостях укладання договору про закупівлю в умовах воєнного стану. Але перед тим як ми з вами розпочнемо, я б хотіла поділитися з вами такою радісною новиною. Нарешті прийняли постанову довгоочікувану постанову Кабінету міністрів України, про яка саме регулює особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або ж скасування. Цю постанову було прийнято в середу, але її направили ще на деякі доопрацювання. І тому нам з вами залишилося ще трішечки зачекати, аби ця постанова була оприлюднена в офіційному міснику та урядовому кур'єрі і нарешті набрала своєї законної сили. Тож, декілька слів, я все ж таки хотіла б сказати вам про основні зміни, які нас очікують з прийняттям цієї постанови. Перш за все, змінюються вартісні порогові показники. Так, перепрошую, вартісні порогові показники. Так, замовник буде здійснювати закупівлі, вартість яких становить або перевищує для товарів і послуг 100 тисяч гривень, для послуг з поточного ремонту 200 тисяч гривень, і для робіт ця сума буде становити 1,5 млн грн. З прийняттям і вступу в силу даної постанови у замовника, по, по суті, залишиться лише три способи здійснення закупівель. Це відкриті торги, це буде основна процедура, і вона буде проводитися з урахуванням особливостей, передбачених саме цією постановою. Другий спосіб – це використання електронного каталогу у разі закупівлі товару. Тобто, якщо ми будемо закуповувати товар, вартість якого буде перевищувати 100 тисяч гривень, то замовник буде використовувати електронний каталог шляхом проведення запиту ціни пропозиції. І третій спосіб – це є звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Такий звіт замовники будуть оприлюднювати у наступних випадках, якщо будуть менші вартісні порогові показники, про які ми щойно з вами говорили, і якщо замовник буде обирати один з винятків, передбачених саме постановою. Отже, як ми з вами бачимо, в постанові взагалі немає переговорної процедури, відкритих торгів з публікацією англійською мовою, спрощених закупівель. Тобто, по суті, залишається лише одна єдина процедура – це відкриті торги, яка буде, звичайно, що проводитися з певними особливостями і яка, до речі, буде значно швидше проводитися в часі, ніж ця звичайна процедура, яку ми зараз проводимо в законі. Тобто, відкриті торги у нас будуть тривати близько двох тижнів. І як альтернатива відкритим торгам, в нас ще буде можливість використання електронного каталогу, як народі його ще називають, «Прозоро-маркет». Також, згідно постанови, замовник буде мати можливість закуповувати товари і послуги за рамковими угодами. Тож, як ми з вами бачимо, що під час воєнного стану закупівлі вони стануть швидшими, простішими та ефективнішими. Але, звичайно, що постанова ще містить багато нововедень, змін, про які ми сьогодні з вами говорити не будемо, адже в нас тема сьогоднішнього семінару стосується саме договірних відносин. Але при нагоді я б хотіла вас запросити на наш вебінар, який ми готуємо з компанією «Тендер Експерт», який відбудеться вже 26 жовтня, це буде онлайн-вебінар, на якому ми вже більш детально розглянемо питання Всіх нововведень, так тобто детально розглянемо нові правила, які, за якими буде здійснюватися закупівлі в умовах воєнного стану саме за постановою, і кожному слухачу, який прийде на такий онлайн вебінар, ми подарунок надаємо розроблений проект тендерної документації саме з рахуванням всіх нововедень. Отож, будь ласка, реєструйтеся, будемо дуже раді вас бачити. Зареєструватися, ви зможете за посиланням, яке ви побачите у своєму чаті. Також хотіла б нагадати, що електронний майданчик і тендер, в свою чергу, також завжди тримає руку на пульсі, скажімо так. Тому підписуйтесь на YouTube-канал електронного майданчика, де ви зможете знайти багато корисної і цікавої інформації і завжди бути в курсі всіх подій і змін, які відбуваються в нашому закупівельному житті. А в своїй презентації, під час моєї презентації, я, звичайно, що буду наголошувати і розглядати саме ті зміни постанов, які стосуються договірних відносин. Отже, можливо, у всіх нас зараз виникає наступне питання. А яким чином ми будемо завершувати розпочаті закупівлі, скажімо, які ми розпочали до прийняття, до прийняття нової постанови, тобто до набуття її чинності. Отже, якщо ми з вами уклали договори до набрання чинності постанови, то ці договори ми з вами виконуємо і завершуємо на тих умовах, на яких, відповідно, вони були укладені. Те саме і стосується безпосередньо самих закупівель. Тобто, якщо ми з вами розпочали закупівлі до набрання чинності постанови, то, відповідно, і завершуємо ми ці закупівлі за правилами, за якими були розпочаті. Для прикладу, якщо ми сьогодні або вчора з вами оголосили відкриті торги за законом або ж спрощену закупівлю за постановою 169, то, звичайно, що її проводити ми будемо за тими нормами законодавства, які діяли на момент оприлюднення оголошення. Це є важливий момент і про який ви маєте пам'ятати. Окрім того, що таке цікаве нововведення, постанова дозволяє замовникам звітувати по договорах, які вони уклали без використання електронної системи протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану. До речі, в постанові 49, можливо, ви пам'ятаєте, цей строк є менший, він становить 70 днів протягом припинення безкосування воєнного стану. Тепер ж постанова нам дала значно довший строк, до 90 днів продовжила. Ми пам'ятаємо, що всі договори, які в нас укладені без використання електронної системи до прийняття постанови, обов'язково мають бути оприлюднені в системі. Тобто ми маємо прозвітуватися про ці договори і оприлюднити обов'язково сам договір, всі додатки його невід'ємні і обов'язково зміни. Також важливо знати, що постанова забороняє нам укладати договори з юридичними особами, резидентами Російської Федерації та Білорусі, а також, якщо кінцевим бенефіціарним власником, відповідно, є резидент Російської Федерації або Білорусі. Як я вже сказала, що постанова буквально з дня на день, ну так ми очікуємо, вже нарешті набере своєї законної сили, ми будемо вже працювати по нових правилах, так, які будуть діяти в умовах воєнного стану, але наразі ми маємо працювати по тих правилах, які діють на сьогоднішній день. Так? А на сьогодні ми з вами, закупівельники, користуємося двома нормативно правовими актами. Це договір про закупівлю в розумінні закону. Ой, перепрошую, це закон України про публічні закупівлі та, звичайно, що постанова номер 169. І, відповідно, всі наші закупівельні договори також поділяються на дві категорії. Це договір про закупівлю, який ми укладаємо відповідно до вимог закону України про публічні закупівлі, і договір, який ми, відповідно, укладаємо до постанови номер 169. Договір про закупівлю укладається за результатами саме процедур закупівлі, визначених законом та спрощеної закупівлі. І, відповідно, такий договір укладається відповідно до норм Цивільного кодексу, Господарського кодексу та з урахуванням особливостей, визначених законом України, про публічні закупівлі. Що ж стосується договору, який ми укладаємо за постановою, то він не вважається договором про закупівлю, в розумінні закону, і, відповідно, на цей договор не поширюються особливості, які визначені законом України про публічні закупівлі. Тобто, основна відмінність між договором за законом і між договором за постановою – це те, що коли замовник укладає договор за законом, то він обов'язково має врахувати вимоги, викладені в частині 5 статті 41 закону. Тобто, порядок зміни істотних умов договору. Отже, завершальним етапом будь-якої процедури закупівлі, і не тільки процедури, це є укладання, звичайно, договору про закупівлю. Ось. Але, так як це завершальний етап, все ж таки працювати над договором нам з вами пройдеться на самому початковому етапі. Тобто, якщо це є відкриті торги, то ми на стадії підготовки тендерної документації починаємо готувати проект договору. Відповідно, якщо це є спрощена закупівля, то ми також під час оголошення щодо спрощеної закупівлі готуємо цей проект договору, адже проект договору є його невід'ємною частиною. І якраз цей етап є дуже відповідальний для уповноваженої особи, тому що договір, який підготує уповноважена особа, це і буде цей основний договір, який відповідно заключимо ми з нашим учасником-переможцем. І тому ми завжди рекомендуємо замовникам залучати до підготовки договору як найбільш зацікавлену кількість осіб підприємства. І залучати не лише юридичні відділи, але й певні технічні відділи. Адже договори про закупівлю, вони є різноманітні, і вони можуть все вимістити не лише загальні істотні умови договору, такі як предмет договору, ціна, строк, але й специ... специфічні умови договору, такі як комплектація, розпакування, поставка товару, підтвердження якості при кожній поставці товару і так далі. І відповідно, лише такі спеціалізовані технічні знання можуть мати відділи, які безпосередньо дали вам замовлення так, на закупівлю того чи іншого інш Ось. І це важливо чому? Тому що коли ми вже з вами укладаємо договір про закупівлю, то учасник і замовник вони вступають в договірні відносини. І відповідно від того, наскільки юридично правильно буде оформлений договір, які права та обов'язки будуть передбачені в цьому договорі, яка відповідальність визначена, буде залежати успіх виконання договору загалом. Можливо, ви знаєте таку фразу, як корабель назвеш, так і він і попливе. Також і в нашому випадку. Як ми договір підготуємо, відповідно, так і будемо по цьому договору працювати. Отже, давайте з вами зараз розглянемо всі нюанси, які нам необхідно знати, і враховувати в наших закупівельних договорах. І, звичайно, як я вже наголошувала, будемо обов'язково зупинятися на змінах, які на сьогоднішній день вже є в постанові, і які торкнулися саме договірних відносин. Отже, в законі України про публічні закупівлі в нас є визначення договору про закупівлю. Договір про закупівлю це господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі, спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару. Отже, з даного визначення ми бачимо, що договір про закупівлю в розумінні закону є лише в тому випадку, якщо він укладається саме за результатом проведених процедур, передбачених законом і спрощеної закупівлі. Одразу ж з вами подивимося на наступний слайд, якраз я вам продемонструвала, яким чином нас це визначено в Постанові про особливості. Отже, постанові передбачено наступне, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі відповідно до пунктів 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексу України з урахуванням положень статті 41 закону, крім частини 4, 5 та 7 статті 41 закону та цих особливостей. А в пункті 10 нас передбачено, коли ми застосовуємо відкриті торги, а в пункті 13 передбачені – винятки, відповідно по яких замовник не застосовує відкриті торги чи електронний каталог. З цього ми можемо зробити висновок, що відповідно до постанови, договір про закупівлю – це той договір, який укладається за результатами проведення відкритих торгів з особливостями, а також це договір, який укладений без застосування електронної системи закупівель у випадках передбачені в пункту 13 особливостей. Тобто в пункту 13 особливості передбачені всі винятки, коли замовник, застосовуючи їх, відповідно не проводить процедури відкритих торгів або не використовує електронних каталогів. І, зверніть увагу, це дуже важливий момент, що коли ми застосовуємо цей виняток, ми з вами заключаємо цивільно-правовий договір, і це буде не звичайний договір, а договір про закупівлю в розумінні закону і цієї постанови за особливостями. Це дуже важливо, адже зараз в нашому законі також є передбачені винятки, коли замовник не застосовує спрощені закупівлі, які передбачені в нас, в статті 3 закону, і за цими винятками, коли ми вкладаємо договір, то цей договір є, звичайно, цивільно-правовий договір, на який не поширюється особливості нашого закону. То тепер по постанові буде навпаки. Так? Тобто, відповідно, такий договір обов'язково має містити порядок зміни істотних умов договору відповідно до статті 41 закону. А що ж стосується договорів, які будуть укладені за використанням електронного каталогу, так, то такі договори вони не будуть вважатися договорами закупівлю, і відповідно такий договір буде укладатися до пункту 66 порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року, номер 822. Отож, такі суттєві зміни в нас очікують постанові. Далі ми поговоримо з вами про особливості договору про закупівлю, що, що саме притаманне саме договору про закупівлю. По-перше, це господарський договір. Що це означає? Що сторонами такого договору є суб'єкти господарювання. І, відповідно, всі можливість рішення так, між сторонами, вони вирішуються в господарських судах в порядку встановленого Господарсько-процесуальним кодексом України. Також варто пам'ятати, як я вже сказала, що договір про закупівлю укладається саме за результатами процедур закупівель та спрощених закупівель, це зараз по закону, а згідно постановою за результатом проведення відкритих торгів та, відповідно, якщо ми використовуємо винятки, передбачені постановою. Договір про закупівлю – це договір, що передбачає оплатне надання послуг, виконання робіт чи набуття права власності. Це означає, що коли ми щось купуємо, то це має перейти до нас у власність. Якщо замовник надає доручення щось комусь купити, так, то це вже вважається договором доручення або договором комісії, і це не може бути договором про закупівлю в розумінні закону. Або ж, якщо це є договорною шкодування витрат, яке часто, наприклад, є в бюджетних організаціях, то такі договори також не є договорами про закупівлю, і, відповідно, вони не оприлюднюються в електронній системі «Прозоро». Також однією з особливостей договору про закупівлю є те, що одна сторін, а саме замовник, він завжди якимось чином є пов'язаний з державним сектором. Зокрема, це органи державної влади та інші юридичні особи та або суб'єкти господарювання, які є замовниками, в розумінні закону відповідно до статті 2 закону. Щодо особливостей договору по закупівлю, то як ми вже неодноразово на цьому наголошували, що договір укладається відповідно до норм цивільного кодексу, господарського кодексу і обов'язково з урахуванням особливостей, які є в нашому законі. Всі ці особливості і вимоги передбачені на статті 41, про які ми детально сьогодні будемо з вами говорити. І відповідно до цивільного кодексу, Договір вважається укладеним в належній формі, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Це означає, що коли ми готуємо проект договору, ми обов'язково маємо перевірити, чи всі істотні умови договору передбачені в ньому. Отже, в нас, згідно цивільно господарського кодексу, існують загальні істотні умови договору та спеціальні. Загальними істотними умовами договору є такі умови, як предмет договору, яким, включає в себе найменування, номенклатуру, асортимент та кількість продукції, робіт або ж послуг, а також вимоги щодо якості. Ціна договору обов'язково є істотною умовою договору, строк дії договору, а також умови, що визначені законом як істотні, або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторін, має бути досягнуто згоди. Отже, бачимо з вами, це ті загальні істотні умови договору, які притамані будь-якому договору про закупівлю і які обов'язково мають в ньому міститись. Як я вже сказала, в нас ще є спеціальні умови договору, тобто це ті умови, які притамані саме конкретному договору певного виду. Для прикладу, якщо це є договір купівлі-продажу, він має свої істотні умови договору. Якщо це є договір оренди, то відповідно він має свої істотні умови. А договір підряду – ще інші умови договору. Зокрема, якщо ми говоримо з вами про договір підряду, а це є договір на закупівлю робіт, то ми обов'язково маємо враховувати вимоги постанови Кабінету міністрів України номер 668, від 1 серпня 2005 року, про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Саме в цій постанові передбачені всі істотні умови договору, які має містити договір підряду. Це є дуже важливим, адже е, насправді цих істотних умов досить багато, їх є близько 20, і якщо ми з вами хоча б одну з цих істотних умов не передбачимо, то відповідно такий договір в подальшому може бути визнаний недійсним. А що таке недійсність договору або ж нікчемність? Це коли не потрібно доводити його недійсність в судовому порядку. Ось. Тому любі, в першу чергу, я звертаюся до замовників, адже вони являються ініціатором такого договору, і тому, коли вони готують безпосередній проект договору на процедуру, вони мають враховувати всі ці моменти. Бо часто наші понважені особи, можуть просто зайти в систему «Прозоро», знайти подібний предмет закупівлі, відповідно, запозичити собі такий проект договору. Звичайно, що це не заборонено, так? оскільки наша електронна система «Прозоро» є відкритою, доступною для всіх, ми можемо користуватися досвідом інших замовників, але тим не менше нам завжди необхідно пам'ятати, що ми маємо перевіряти, не свято вірити іншим замовникам, так, а чітко перевіряти, чи містить договір всі необхідні, моменти, згідно законодавства, і в першу чергу, чи містить договір, всі істотні умови договору, які обов'язково мають бути йому притаманні. На це зверніть, будь ласка, увагу. Так, далі, так як ми з вами вже торкнулися трішечки договору-підряду, я б хотіла обговорити питання, яке насправді дуже багато нам задають, і воно цікавить як і учасників, так і замовників. Отже, питання полягає в наступному. Чи можна змінювати види і обсяги? У договорах на закупівлю робіт. Ось, для того, щоб підписати на це питання, нам з вами знову ж таки треба звернутися до постанови номер 668 про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Дані постанові передбачено, що у договорі підряду сторони зобов'язані визначити найменування об'єкту будівництва, його місцезнаходження, основні параметри, склад та обсяги, які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню підрядником. Інші показники, що характеризують предмет договору. Ось, бо Бувають такі випадки на практиці, коли... Під час же виконання договору, тобто відбулася процедура, виконується договір, і під час виконання учасник звертається до замовника для того, щоб відкоригувати якісь певні види або обсяги так, в своєї проєктній документації. Але при цьому не збільшують цьому договору. І тому підрядники і деякі замовники вважають, що це не є порушенням, адже вони коригують лише види і обсяги робіт, але сама загальна вартість договору підряду не збільшується. І тому вони вважають, що це не є порушенням. Але насправді це не так, як ми з вами зрозуміли, так що оці види і обсяги робіт, які, от, зазвичай, у нас є договори підряду, і у нас є локальні кошториси, в яких міститься весь перелік видів і обсягів робіт. Так оці види і обсяги робіт всі, вони і є предметом договору підряду. А предмет договору підряду, як ми вже знаємо, ну і взагалі будь-якого договору, це є істотна умова договору, яку змінювати не можна. Тобто, склад та обсяги робіт, які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню підрядником, є характеристиками предмету договору про закупівлю, тому коригувати його після здійснення процедури закупівлі неможливо. Так, далі ми з вами поговоримо, що обов'язково нам необхідно передбачати в наших проєктах-договорах про закупівлю. По-перше, в тендерній документації, яку ми готуємо, та проекті договору про закупівлю, необхідно заздалегідь передбачити, що є істотними умовами договору. Оскільки, як я вже сказала, такі умови не можуть змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, е крім випадків, які передбачені в частині 5 статті 41 закону. Що це означає? в ваших всіх тендерних документаціях є такий окремий розділ, який називається «Умови договору про закупівлю». І якраз в цьому розділі вам необхідно чітко вказати, які ви визначили істотні умови. Як часто замовники допускаються помилок і в цьому розділі пишуть, що істотними умовами договору або ж істотні умови договору містяться в проєкті договору. І це автоматично означає, що весь про ек договору, який у вас є в тендерній документації, це є і є істотна умова. Тобто всі умови, які в ньому передбачені, будуть вважатися істотними. І в подальшому ви не зможете їх змінити. Це також дуже важливий момент, тому рекомендую вам, ви саме в цьому розділі чітко прописати, що саме ви визначили як істотними умовим договору. Наступне, що обов'язково ми маємо прописувати в проєкті договору, це підстави для внесення змін до договору відповідно до закону та порядок внесення змін до умов договору. Що стосується підстав для внесення змін до договору, то ми їх з вами сьогодні детально будемо розглядати, вони всі містяться в статті 41 закону України про публічні закупівлі і ви їх обов'язково переносите в свій проєкт договору. А от що стосується порядку внесення змін до умов договору, то це є обов'язкова вимога згідно закону, але при цьому порядок зміни умов договору про закупівлю визначається замовником самостійно, тобто з дотриманням законодавства в цілому. Ви можете керуватися нормами цивільного господарського кодексу і саме передбачати механізм і порядок внесення змін по тій чи іншій підставі для внесення змін до договору. Третє, що також обов'язково я рекомендую включати в проєкт договорів, це передбачати виникнення договірних зобов'язань в залежності від реального фінансування. Особливо це питання актуальне саме для бюджетних замовників, оскільки вони залежні від бюджету, так? в них формується бюджет на початку року, згідно якого вони і працюють. І тому дуже важливо в своїх договорах передбачати таку фразу, що розрахунки будуть здійснюватися в межах та за наявності реального фінансування, для того, щоб в подальшому не було проблем з учасниками. Далі, важливо пам'ятати про те, що визначення предмету договору про закупівлі ґрунтується на понятті предмета закупівлі. Та визначається за спеціальним порядком. Замовник, коли оголошує закупівлю, так він для початку визначає предмет закупівлі. Як ми знаємо, предмет закупівлі в нашому закупівельному законодавстві визначається за спеціальним порядком, затвердженим наказом Мінеконом розвитку. Так, це порядок визначення саме предмету закупівлі. Так, коли ми з вами закуповуємо товари і послуги то ми користуємося державним класифікатором, єдиним закупівельним словником і визначаємо код для товарів і послуг за четвертим знаком класифікатора. Якщо ж ми закуповуємо роботи або поточний ремонт, в такому випадку предмет закупівлі визначається по Тобто, визначаючи предмет закупівлі, замовник обов'язково має вказати код єдиного закупівельного словника, а в дужках вже чітко конкретну назву того предмету закупівлі, який він закуповує. Відповідно, цю інформацію він вказує в оголошенні, в тендерній документації і в подальшому в проєкті договору. Так? І коли заключається основний договір з учасником-переможцем, то ця назва предмету закупівлі переходить і в предмет договору. Тому ми завжди говоримо, що предмет закупівлі дорівнює предмету договору. Замовники часто про це забувають і в предметі договору безпосередньо пишуть лише конкретну назву того товару чи і послуг, які вони закуповують, упускаючи при цьому код єдиного закупівельного словника. Цього робити не можна, вони мають співпадати. Ще важливий момент полягає в тому, що предмет договору містить не лише на іменування самого товару, робіт чи послуг, а предмет договору також містить і кількість та обсяг відповідної продукції, товарів і послуг, а також якість. І тому важливо, що... Технічні характеристики, допустимо, того товару, який ви закуповуєте, які містилися в тендерній пропозиції учасника, так, вони автоматично мають перейти до основного договору про закупівлю. Адже, знову ж таки, кажу, що предмет договору включає в себе і якість продукції, і його кількісні характеристики. Далі, ціна договору про закупівлю повинна відповідати пропозиції учасника і не тільки в частині зазначення загальної ціни, а й пропорційно по кожній одиниці товару. Що це означає? Що взагалі таке ціна договору про закупівлю? Ціна договору про закупівлю – це та ціна, яку запропонував вам ваш учасник в результаті проведеного електронного аукціону. І, звичайно, що це так, як це є істотна умова договору, то вона змінюватись не може. Якщо у вас виникають такі випадки, що до вас вернувся ваш учасник-переможець під час підписання договору і пропонує вам Трішечки зменшити суму договору. Здавалося б, дуже добре, але насправді законом це заборонено, так, адже ціна має відповідати ціні пропозиції, тому ми обов'язково маємо підписати договор по тій ціні, яку він запропонував. А потім вже ми можемо додатковою угодою зменшити ціну договору. Закон нам цього не забороняє. Далі що важливо враховувати при закупівельних договорах і пам'ятати, що в них є зазначені фіксовані строки їх укладання. Тобто, ми з вами укладаємо договір про закупівлю лише в чітко встановлений законом срок, в залежності від того, яку ми з вами процедуру проводимо. Якщо є процедура відкриті торги, вона має свої встановлені строки, переговор на свої, спрощення від закупівля, відповідно, свої строки. Так? З вступом в силу нової постанови нашої, як я вже сказала, ми будемо проводити лише з вами відкриті торги, це буде основна процедура наша. І тут, до речі, хотіли звернути увагу, що сроки на укладання договору зменшились, так, договір про закупівлю за постановою буде укладатися не раніше, ніж 5 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про намір класи договір, та не пізніше, ніж 15 календарних днів з дня визначення переможця. Вам важливо пам'ятати такий нюанс, що строки на укладання договорів в закупівлях визначаються в календарних днях тобто не в робочий. Це означає те, що коли ми рахуємо строк, ми враховуємо і робочі, і вихідні, і святкові дні. І також варто пам'ятати, що строки в законі про хвилищі закупівлі рахуються згідно норм цивільного законодавства і, відповідно, розрахунок розпочинається з дня наступного після прийняття рішення замовником. Добре. Наступне, що не менш важливо, обов'язково ми в наших договорах прописуємо особливості відповідальності сторін договору. Зразу ж хочеш відмітити такий момент, що взагалі в самому законі про публічні закупівлі немає жодних обмежень щодо того, яку відповідальність має встановлювати замовник в проєкті договору. Тому, відповідно, знову ж таки, ми користуємося нормами цивільного господарського кодексу і маємо можливість передбачити і застосувати господарські санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, також доцільно передбачити умови нікчемності договору, про які ми зараз з вами також будемо говорити. Отже, на даному слайді я вам запропонувала мінімальні положення про відповідальність, які можна прописати в наших проєктах договорів, можете ними скористатися. До речі, я зразу при нагоді хотіла вам сказати, що всі слухачі наші, які зареєстровані на онлайн-вебінар, отримують мою презентацію, оскільки я вам підготувала також зразочки і догов... зразки певних моментів, які можна прописати в ваших договорах, і ви зможете з ними скористатися. Так як на початку семінару у нас були певні технічні нюанси, презентація не переключалася, але там буквально там перші три слайди, ви зможете обов'язково з ними ознайомитись. Так, далі в наших договорах ми, я вам рекомендую передбачати можливість права одностороннього порядку розірвання договору. Адже якщо звернутися до цивільного кодексу, то ми побачимо, що… В односторонньому порядку договір можна розірвати лише у двох випадках. По-перше, це за згодою сторін, а по-друге, це за рішенням суду. Але якщо ми пропишемо таку можливість в нашому договорі, так, то, відповідно, цивільне законодавство дозволяє нам це зробити. Ось, тому, тому що передбачено, що якщо це не... не Якщо це регулюється окремим законом або безпосередньо сторони самі прописали таку умову в договорі, то така можливість існує. Тому звичайно, я вам рекомендую в ваших закупівельних договорах обов'язково прописувати таку можливість, можливість одностороннього розірвання договору. Але в такому випадку ви маєте чітко прописати порядок, за яким це буде відбуватися, тобто за невиконання умов договору, а саме, можливо, за несвоєчасне поставлення товару або за неякісну поставку товару і так далі. Обов'язково прописувати, протягом якого терміну одна сторін має повідомити про те, що буде договір розірвати до сьогоднім порядку і так далі. Але це дуже важливо є, оскільки якщо такої вимоги не буде передбачено в вашому договорі, то, відповідно, якщо ви захочете його розірвати, вам прийдеться, чекати судове рішення, це може дотягнутися в часі. часі так? Так. Далі ми з вами будемо говорити про непереборну силу в договорах, або, як її ще називають, форс-мажорні обставини. Насправді, напевно, кожен з вас, коли ви читаєте будь-який договір, ви завжди зустрічаєтеся з таким розділом – форс-мажорні обставини. Але… Чомусь раніше сторони договору ніколи не звертали в нього увагу, тобто він не дуже був актуальний. Але після того, як у нас розпочалася війна в нашій державі, що ця тема дуже сколихнула всіх учасників, скажімо так, договірного процесу. До нас зверталися і замовники, і учасники з приводу цього, консультувалися, яким чином і як правильно можна розірвати договір через саме форс-мажорну обставину. Тож давайте зараз детально з вами розглянемо, оскільки тут є дійсно нюанси, тому що війна вже триває, на жаль, вже більше, ніж півроку, і нам треба розуміти, яким чином ми можемо реалізувати цей розділ в наших договорах як форс-мажорні обставини. Отож, постмажорними обставинами, або ж, як їх ще називають, обставини непереборної сили, це, до речі, тотожні поняття, є надзвичайні або невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно законодавчими та іншими нормативними актами, а саме загроза війни, збройний конфлікт тощо. Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку чи непереборної сили. Ось. Тут варто наголосити на тому, що Торгово-промислова палата 28 лютого своїм листом засвідчила форс-мажорні обставини, а зокрема військову агресію Російської Федерації проти України. І тепер виникає з приводу цього питання, чи цей лист торгової промислової палати може слугувати як форс-мажорна обставина і ми зможемо документально на нього спиратися, у випадку, якщо захочемо розірвати договір. Для цього давайте ще проаналізуємо деякі моменти. Отже, тут я мала приклад Верховного суду, в якому зазначено було, що при виникненні форс-мажорних обставин сторона повинна довести, що саме ці обставини були форс-мажорними для даного випадку виконання зобов'язань. Тобто, документальним підтвердженням об'єктивних обставин, що спричиняють продовження строку передачі товару, виконання робіт чи надання послуг, повинно мати саме індивідуальний характер. Ось, сторона, яка не виконує зобов'язання через обставини непереборної сили, має право на продовження строків виконання зобов'язань лише у випадку вчасного повідомлення іншій стороні про такі обставини. І четвертий нюанс, про який вам необхідно знати, що засвідчення форс-мажорних обставин відповідно до рішення Президії Палати здійснюється сертифікатами. Тобто, робимо з вами висновок, так? Що? Так як е, в нас війна вже триває досить довго, це є, на жаль, загальновідомий факт, так? тому цей лист, на жаль, не може підтверджувати на сьогоднішній день форс-мажорну обставину. Так? У листі, як ми бачимо, не підтверджує наявність форс-мажорних обставин для е, конкретного договору. Він лише фіксує загальний факт наявності такої форс-мажорної обставини, як військова агресія Російської Федерації. В свою чергу, відповідно до статті 617 цивільного кодексу, форс-мажор звільняє лише відповідальність за порушення зобов'язання, що сталося внаслідок такого форс-мажору, але не звільняє від виконання відповідного зобов'язання і не є підставою для припинення зобов'язань загалом. І, згідно з встановленою практикою, виникнення обставини переборної сили просто посуває виконання зобов'язання у часі. Тобто ви, в свою чергу, маєте продовжитися, Строк дії договору і, відповідно, строк зобов'язання по договору. Ось такі цікаві моменти, про які також варто знати, і правильно прописувати зараз форс-мажор в проектах договору. На даному слайді ви бачите зразок форс-мажору в проекті договору, як правильно передбачити, протягом якого часу так можуть тривати такі форс-мажорні обставини, яким чином має повідомити одна сторона іншу і так далі. Ті всі моменти обов'язково передбачаємо в наших проектах договорах. Знову ж таки, повторюся, що всі зразочки будуть вам надіслані, і ви зможете з ним скористатися. Далі поговоримо з вами про попередню оплату в договорах. У договорах про закупівлю зазвичай вони є досить обмежені так, можливості для попередньої оплати, а саме це стосується бюджетних організацій. І тому, якщо бюджетні організації своїх договорах хотіли би передбачити попередню оплату, вони в першу чергу мають регулюватися постановою Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення розпорядниками бюджетних коштів попередньої оплати, товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Замовники, які ж дійснюють закупівлю не за бюджетні кошти, тобто за свої власні кошти, які отримують від господарської діяльності, в такому випадку вони не користуються даним нормативним правилавтом і, власне, на свій розсуд передбачають наявність попередньої оплати у своїх проєктах договорів. Тобто, в принципі, тут жодних обмежень немає. Також хотіла б вам наголосити, що ще на сьогоднішній день діюча постанова номер 169 не містить жодних окремих вказівок про умови попередньої оплати. І тому, знову ж таки, ми користуємося постановою Кабінету міністрів про деякі питання здійснення розпорядниками коштів попередньої оплати. Що стосується постанови з особливостями, то так, там також чітко немає передбачено жодних обмежень, тому бюджетники користуються постановою щодо попередньої оплати, а відповідно підприємства, які здійснюють закупівлі за власні кошти, самі визначають в договорах можливість попередньої оплати. Далі поговоримо з вами про головне правило в закупівлях. Це є дуже важливо, його повинні запам'ятати як замовники, так і учасники, оскільки недотримання цього правила, Основного, так несе за собою дуже серйозні наслідки, про які ми зараз поговоримо. Отже, забороняється укладання договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до без проведення процедур закупівель, спрощених закупівель, крім випадків, передбачених цим законом. Якщо говорити про нову постанову, це правило також в нас зберігається, тільки тут забороняється укладання договорів до безпроведення процедури відкритих торгів та або використання електронного каталогу. Це означає, що якщо ми з вами маємо підставу для застосування процедури, значить обов'язково ми її проводимо, і лише за її результатами потім укладаємо договір. Якщо ж ми уникнули цього правила, уникнули застосування процедури закупівлі і уклали договір, то такий договір в подальшому буде визнаний нікчемним або ж недійсним. Отже, давайте проаналізуємо, які ж наслідки недотримання головного правила закупівель. По-перше, це є недопущення... Державної казначейської служби України та її територіальними органами здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятими фінансовими зобов'язаннями. У зв'язку з відсутністю документів, адже ми знаємо, казначейство, коли здійснює перерахунки, обов'язково має перевірити наявність документів, які підтверджують застосування процедури закупівлі, якщо така вимагалася закону. Якщо ж ви уклали договір без застосування процедури, відповідно, державна казначейська служба не пропустить вам платежі. Так, по цьому договору. Далі, як я вже казала, такий договір автоматично визнається нікчемним. І третє, також, напевно, найважливіше для замовників, це є величезний штраф керівнику. Тобто, якщо керівник підписав договір такий, то за це йому загрожує штраф, увага, від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Зверніть увагу. Тому пам'ятаємо про це, що якщо є підстави для застосування процедур закупівель і нашого, і нашого закону і в подальшому постанови, то обов'язково їх дотримуємося. Не можемо уникати процедур закупівель. Нікчемність договору про закупівлю: ось в нас є п'ять випадків, коли наш договір може бути визнаний нікчемним. Такі підстави я рекомендую вам також обов'язково передбачати в проектах договорах про закупівлю. Перше, Договір вважається нікчемним, якщо замовник уклав договір про закупівлю до без проведення процедури закупівлі, спрощеної закупівлі, згідно вимогами цього закону. Про, це, про те, що ми щойно з вами обумовили. Далі, укладання договору з порушенням вимог частини 4 статті 41 закону. Тут мова йде про те, що умови договору про закупівлю не можуть відрізнятися від умов тендерної документації та тендерної пропозиції учасника-переможця. І, відповідно, якщо вони будуть відрізнятися, знову ж таки, такий договір може бути визнаний нікчемним. Далі, укладання договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 закону. Звичайно, що всі ми, напевно, це знаємо, пам'ятаємо, що під час оскарження ми не маємо вчиняти жодних дій процедури, в тому числі укладати договір про закупівлю. Далі, укладання договору з порушенням строків. Ми говорили, що наші закупівельні договори мають фіксовані строки укладання, і якщо ми порушимо цей строк, цей договір, знову ж таки, буде визнаний нікчемним. І остання підстава нікчемності договору, вона є досить нова в законі, буквально з липня зафункціонувала, це якщо назва предмету закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. Так, ця підстава, як я сказала, досить новенька, тому що немає, на жаль, практики з, стосовно, скажімо так, застосування даної норми, тому що ще моніторинг з приводу цього не було, але тут ми маємо пам'ятати про що основне, що коли ми здійснюємо закупівлю, ми визначаємо предмет закупівлі, про це ми вже говорили, є чіткі правила визначення предмету закупівлі, тобто ми вибираємо код єдиного закупівельного словника і зазначаємо те, що ми хочемо закупити. І якщо в процесі вже в подальшому ми заключаємо договір і фактично в цьому договорі ми закуповуємо інший товар, ніж той, який передбачений у нас був закупований в єдиному словнику, то знову ж таки це буде тягнути нікчемність такого договору. Далі дуже цікаве питання, яке виникає насамперед в учасників, чи можна коригувати договір в момент його укладання. Можливо, ви зустрічалися таким, і замовники, напевно, часто зустрічалися, коли під час підписання договору учасник приходить і пропонує певні умови договору змінити. Можливо, навіть не істотні умови, а не значні, але тим не менше він хоче їх змінити. Так? Як нам діяти в такій ситуації і чи взагалі закон нам дозволяє змінювати умови договору під час його підписання? Для цього я пропоную вам проаналізувати зараз наші чини законодавства. По-перше, зверніть увагу, що замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції учасника переможця. Це перше, тобто має бути відповідність між умовами договором і цього проекту договору, який міститься в нашій тендерній документації, так? Далі. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі. Якщо ж такі умови будуть відрізнятися, то знову ж таки такий договір буде визнаний нікчемним. Далі. Укладання з учасником, який став переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю, умови, якого не відповідають вимогам тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. В такому випадку накладається штраф на е, уповноважену особу від 25 тисяч 500 гривень до 51 тисячі. Отже, проаналізувавши всі ці три умови, ми з вами можемо зробити висновок, що в жодному випадку ми не маємо права з вами підписувати договір на інших умовах, ніж ті, що були передбачені в проєкті договору. І тоді, можливо, виникає питання у учасників, а яким чином тоді внести якісь певні зміни в договір, так, на ще на етапі його підписання, якщо щось учасника не влаштовує. Адже ми з вами говорили, що ініціатором взагалі підготовки договору є замовником, адже він оголошує закупівлю, готує безпосередньо тендерну документацію і, відповідно, готує сам проект договору. Для цього учасники мають е, певний строк, які передбачені на, на, на законодавстві, коли вони можуть звернутися до замовника за утриманням певних розв'яснень щодо умов тендерної документації, в тому числі щодо умов проєкту договору про закупівлю. Отже, якщо це в нас є відкриті торги, то замовник, звичайно, що оголошує тендерну документацію разом з проєктом договору, і, відповідно, всі учасники, які мають бажання взяти участь в цих торгах, можуть ознайомитися з вимогами до цієї закупівлі. Тобто вони вивчають тендерну документацію, вивчають проект договору, і якщо в них виникають якісь певні питання, то в них є така можливість, це є період подачі тендерних пропозицій в скритих торгах, коли вони мають право задати певне запитання замовнику або поставити певну вимогу. Це вони можуть зробити у встановлений законом строк, про це варто пам'ятати всім учасникам, бо учасники часто про це забувають, і коли вирішили вже щось запитати замовника, виявляється, що строк до ним давно прийшов. Тому пам'ятаємо про установлені строки в законодавстві. На сьогоднішній день цей строк становить не пізніше, ніж за 10 календарних днів до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Тобто, по суті, учасника є лише... П'ять днів, якщо ми беремо загальний срок 15 кандиданих днів по тих три торгах, які ми ще сьогодні проводимо, і протягом тих п'яти днів, днів учасник має право звертатися до замовника. І, до речі, це варто робити, тому що я знаю, на, на практиці учасники зазвичай, коли готуються до тендеру, вони дуже уважно читають вимоги тендерної документації, але чомусь сам проект договору не прилистують і не звертають на нього увагу, так? А потім вже, коли процедура завершується і учасник стає переможцем, ми вже підписуємо договір про закупівлю, учасник починає в нього вчитуватись і дивиться, і розуміє, що йому зовсім не підходять ці умови, які в ньому передбачені. Але вже пізно, бо, як ми вже зрозуміли, змінювати ці умови під час підписання не можна. Тому, якщо учасника не влаштовують умови договору, по-перше, він тоді не бере участь у закупівлі, але якщо він все ж таки виявив бажання взяти участь у вашій закупівлі, то він має право до вас звернутися з певними вимогами, пропозиціями встановлений строк законом, тобто саме в період подачі тендерних пропозицій. Якщо учасник цього не зробив, не звернувся до вас, не попросив замінити можливо якісь умови, не надав свої пропозиції, не запропонував якісь певні вимоги по договору, то це означає, що він автоматично погодився на всі вимоги, в тому числі і на весь проєкт договору, який запропонований вашій пропозиції. Тобто, подаючи свою тендерну пропозицію, він автоматично погоджується на всі ваші умови. Зверніть увагу на це, учасники, і пам'ятайте про це, і детально вивчайте проєкт договору під час підготовки тендерної пропозиції. В своїй чергу, ще хочу надати рекомендації саме замовникам, що в своїх тендерних документаціях, будь ласка, не встановлюйте вимог. І щодо можливості доповнення та коригування умов договору про закупівлю на стадії його підписання. Адже, як ми вже зрозуміли, під час укладання договору скоригувати ми його і доповнити, тим більше ми його не маємо права. Отже, відповідно до частини 4 статті 41 закону, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції, пропозиції за результатами електронного аукціону, Крім випадків визначення грошового еквівалента зобов'язань в іноземній валюті та або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції, пропозиції учасника без зменшення обсягів. Таке визначення в нас міститься з вами в законі на сьогоднішній день, а на даному слайді я вам продемонструвала, яким чином це буде відображатися в нашій новій постанові. Тобто, залишається знову ж таки, е те, що умови договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатом електронного акціону, крім випадків. Ось є три випадки, і, як бачимо, додається третій випадок, який не був визначений в нашому законі. Це перерахунок ціни та обсяги товарів за результатами електронного акціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Так. Згідно нашого закону, до речі, це і не змінилося в постанові, переможець процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю повинен надати наступні документи. По-перше, відповідно інформацію про право підписання договору про закупівлю і, по-друге, копію ліцензії або документа дозвільного характеру, якщо це передбачено чинним законодавством. Тобто, якщо замовник закуповує товари чи роботи і послуг, які підлягають обов'язковому ліцензуванню, чи на які обов'язково, згідно закону, Необхідний дозвіл, то, відповідно, такі документи він має просити під час укладання договору. Але при цьому варто пам'ятати, що про цей замовник заздалегідь має передбачити в умовах своєї тендерної документації і також обов'язково передбачити спосіб надання таких документів. Чому? Тому що в законі, якщо ви прочитаєте, ви побачите, що спосіб надання документів не визначено. Тобто, не, ми не можемо не, зрозуміти, так, яким же чином такі документи має подати учасник. Чи через електронну систему закупівель прозору, чи, можливо, особисто, безосередньо, вже при підписанні договору, він принесе оригінали таких документів. Для того, щоб не було зайвих питань, то замовники в своїй документації такий спосіб мають чітко визначити і прописати. Так, якщо ж замовником в е, про документації прописані е, такі вимоги, так, що учасник переможець надає під час підписання договору дозвіл на або ліцензію, і учасник відповідно їх не надав, тоді, згідно закону, замовник може відхилити такого учасника, адже це є однією з підстав відхилення. Далі ми з вами переходимо до наступного блоку, скажімо так, нашого вебінару, і поговоримо з вами про зміну істотних умов договору про закупівлю. Це дуже важливі моменти, адже, як ми вже з вами говорили, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною 5 статті 41 закону. Тобто цей договір, який ми уклали на таких умовах, ми маємо його виконати в повному обсязі. Але ми з вами, з вами прекрасно розуміємо, що зазвичай тендерні договори, вони є довготривалими, тобто вони виконуються протягом року. І, звичайно, що протягом року можуть бути безліч нюансів. Можуть і ціна зрости на ринку, особливо в нашій державі це часто відбувається, можуть виникнути якісь форс-мажорні обставини, інші нюанси. І тому, звичайно, що законодавець надав можливість вносити зміни до істотних умов договору, але лише в конкретних і вичерпних випадках, які саме передбачені в частині 5 статті 41. Значить, ці підстави, як я вже сказала, це є чіткий і вичерпний перелік таких підстав. І ми зараз обов'язково детально поговоримо з них. Як на мене, це є дуже важливо знати, як правильно і законно вносити зміни в істотні умови договору, бо, на жаль, чомусь замовники дуже часто саме... Допускається помилок в тій частині, коли вносять зміни до істотних умов договору. Чому так відбувається? Мабуть, так відбувається тому, що зазвичай, коли замовник завершує процедуру закупівлі, він вже видихає з полегшенням і вважає, що ось нарешті я провів процедуру, всі складнощі залишилися позаду. Так, але насправді, можна сказати, все лише починається, адже коли виконується договір, ми також маємо дотримуватися норм чинного законодавства. І ще більше того, я хочу вам наголосити, що наші контролюючі органи, а саме Державна едиторська служба, коли здійснює моніторинг системи, системі, вони дуже часто люблять перевіряти саме процес виконання договорів, адже вони знають точно, що замовники дуже часто допускаються помилок і неправильно, трактують ті чи інші норми і, відповідно, неправильно носять зміни до істотній мов договорів і що в подальшому тягнуть за собою величезні штрафи. Отож, давайте з вами розберемо ці, ці підстави. Зразу ще хочу наголосити вам, що ці підстави, згідно нової постанови, практично не змінилися. Їх також залишилося вісім. Змінилася, в принципі, лише суттєво одна підстава, яка стосується збільшення ціни за одиницю товару. Так, і ми обов'язково зараз детально це розглянемо. Так, далі ще е, хотіла б вам нагадати про те, що ці договори, які ми з вами укладаємо до 50 тисяч, це на сьогоднішній день, так? або за виключеннями, які передбачені в статті 3, частині 7 закону України про публічні закупівлі, або якщо ми з вами укладаємо договір за постановою 169 то в такому випадку ці договори не є договорами про закупівлю і, відповідно, на них не поширюється частина 5 статті 41. Тобто ті всі підстави, про які ми зараз будемо говорити, вони не поширюються на дані договори. Ось, але знову ремарочка. Пам'ятаємо, що згідно нової постанови, як я вже сказала на початку вебінару, винятки, які буде застосовувати замовник, і, відповідно, укладати договір по тих вінітах, такі договори будуть вважатися договорами закупівлі, і на них, відповідно, будуть поширюватися всі особливості і постанови, і закону. Договір, який укладається, відповідно, за межами закону, тобто, який не є договор про закупівлю, як я сказала, він, він тоді укладається, відповідно, до норм цивільного господарського кодексу, і, відповідно, змін в таких договорів вносяться на умовах, які були попередньо встановлені та погоджені в таких договорах самими сторонами. Отже, розглядаємо підстави внесення змін до істотних умов договору. Першою підставою це є зменшення обсягів закупівлі, зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. В принципі, я думаю, що ця підстава для вас більш-менш зрозуміла, це відбувається, наприклад, якщо у замовника змінено кошторис, і у такому разі сторони можуть зменшити обсяг закупівлі в залежності від наявного фінансування, оформивши це окремою додатковою угодою. І взагалі закон про публічні закупівлі не має обмежень щодо зменшення ціни договору, зменшення обсягів закупівлі, тобто це робити замовнику дозволено. Наступна підстава, яка, мабуть, найчастіше застосовується замовниками, і, на жаль, найчастіше замовники саме на цій підставі допускають багато помилок. Отже, яким чином звучить ця підстава в нашому законі на сьогоднішній день? це збільшення ціни за одиницю товару до 10%, пропорційно збільшення ціни такого товару на ринку, у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми визначеної договорі про закупівлю. Але, найчастіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю, або ж внесення змін до такого договору, щодо до збільшення ціни за одиницю товару. Таке обмеження щодо сроків зміни ціни за у товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину, дизельного пального, природного газу та електричної енергії. Я пропоную вам зараз розглянути більш детальніше цю норму закону. Ось на даному слайді я запропонувала вам шість нюансів збільшення ціни за одиницю товару, і давайте детально їх розглянемо, оскільки, як я вже сказала, часто замовники і учасники допускають помилки, коли вносять зміни і збільшують ціну за одиницю товару. Чому ще важливо нам це знати, оскільки, як я вже сказала, ці договори, які ми з вами уклали до набрання чинності постановою, вони виконуються і завершуються, відповідно, на тих умовах, на які були укладені. І, відповідно, обов'язково маємо використовувати цю норму законодавства. Отже, перший нюанс, про який нам необхідно знати, що ця підстава поширюється лише на договори на закупівлю товару. Так? Тобто, якщо в нас є договір підряду, договір на закупівлю послуг, допустимо, допустим, на гарячого харчування і так далі, то, на жаль, використати цю норму ми не можемо. Хоча часто особливо підрядники до нас вертаються, кажуть, чому так, чому така дискримінація, адже договори підряду зазвичай довготривалими, виконуються протягом 2-3 років, і зрозуміло, що протягом цих років зростає ціна і на будівельні матеріали, і на ресурси, і збільшується заробітня платня будівельникам, працівникам. І, звичайно, що це все впливає на збільшення суми договору загалом підряду. Але, тим не менше, на жаль, закон нам говорить про те, що збільшити ціну за одиницю можна лише, якщо в нас чітко договір на закупівлю товару. Це саме стосується, наприклад, послуг з гарячого харчування, який складається з продуктів, по суті, харчування. І якщо вони здорожчують, то і відповідно, Піднімається сума договору загалом. Але, тим не менше, знову ж таки, так як це е, назва предмету закупівлі звучить як послуги з гарячого харчування, то, знову ж таки, використати цю норму законом не дозволить. Другий нюанс, також дуже важливий є, що збільшувати ціну за раз можна до 10%. Тобто зверніть увагу на цю часточку «до». Що вона означає? Вона означає, що за раз замовник може збільшити ціну за одиницю товару максимум на 9,99%. Деякі замовники не звертають на це увагу і можуть зразу підписати доверень 10%. Це є порушення і дуже багато саме, порушень в частині моніторингу є таких. Тому пам'ятаємо, що максимальне підняття тільки 9,99. Зважаючи на те, що норма не містить заборони під час дії договору дель кілька разів підвищувати ціну за одиницю товару, за весь срок дії договору загальний відсоток подорожчання за одиницю товару може бути більше ніж 10%. Це тут мова йде про те, що якщо декілька разів протягом року вносилися зміни, то, в принципі, загальний відсоток може перевищувати 10%. Але одноразово, коли ви вносите зміни, то ми розуміємо так, що максимально має бути на 9,99. Далі пам'ятаємо про те, що зміна ціни можлива лише пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку, що підтверджується документально. Тобто в нас тут обов'язково має працювати принцип пропорційності. Що це означає? Це означає, що збільшення ціни, збільшувати ціну можна саме на такий відсоток, на який відбулося коливання на ринку, але не більше, ніж на 10%. Ось, тобто замовник обов'язково має перевірити, яка ціна була, скажімо так, на момент укладання договору і наскільки ціна зросла в момент внесення змін до договору. Ми маємо прорахувати, на який саме відсоток. Якщо ціна зросла на, 20, на, вибачте, на 2%, значить, відповідно, і ціну договору можна підняти лише на 2%, не більше. На 5% – значить на 5, на 6 – значить на 6. Тобто чітко на цей відсоток прорахувати нам необхідно, на який зросла ціна. Так, добре, тепер також такий момент і часу нам запитання з -за цього приводу, а якими ж документами підтверджувати саме те, що зросла ціна на ринку? Зверніть увагу, що в законі взагалі, не передбачено так, що це має бути підтверджено документально і відповідно, але є роз'яснення на тому зміни розвитку, в якому передбачено, що якщо ми збільшуємо ціну за доницю товару, то таке рішення замовника має бути обґрунтованим та документально підтвердженим. Так як закон не містить обмежень щодо органів, які надають таке документальне підтвердження, то в роз'ясненні зазначено, що це може бути. В принципі, будь-який орган і, як приклад, наведені такі органи, як палата, Управління державної статистики. Насправді, це навіть може бути лист від виробника, який може підтвердити, що зросла ціна на його товар. Ось. Або будь-який інший документ, який підтверджує, що дійсно ціна на ринку зросла. Але я вам рекомендую, для того, щоб не було нюансів в подальшому, чітко прописувати порядок і механізм зміни ціни саме в проєкті договору. І в цьому порядку передбачити, які, які саме документи ви будете вимагати від учасника. Тобто, ви можете чітко зазначити конкретний документ, наприклад, довідка палати. І це буде означати, що саме тим документом, вже відповідно до договору, має підтвердити учасник збільшення ціни за одиницю товару. Добре. Далі, при збільшенні ціни товару за одиницю, за, за одиницю загальна ціна договору не може Збільшитися, Тобто, збільшивши ціну за одиницю, сторони зменшують кількість товару. Про це також варто пам'ятати, що кожен раз, коли ми збільшуємо ціну, ми обов'язково маємо коригувати обсяг. І це, до речі, може призвести до того, що в кінці року, якщо неодноразово вносилися зміни, так замовника може не вистачити обсягу, який він, відповідно, планував закупити на цілий рік. Отже, замовники враховують ризики при цьому. П'ятий нюанс. Змінювати ціну сторони можуть не частіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Тобто, під кожним підвищенням ціни повинен бути інтервал щонайменше у 90 днів. І збільшити ціну можна у межах до 10% максимум, так, тільки один раз на 90 днів. Таке обмеження у нас зараз є в законі. Ось, але таке обмеження не розповсюджується на договори про закупівлю бензину, дизельного пального, природного газу та електричної енергії. По суті, якщо ви здійсните закупівлю таких товарів, в такому випадку е учасник, ваш відповідний постачальник, може частіше звертатися додатковим угодом на збільшення ціни договору. Отже, ми з вами проалізували шість нюансів збільшення ціни за одиницю товарів з 10%. Я думаю, вам це пригодиться в практиці, і ви завжди будете пам'ятати про ці основні правила. Чому ще це важливо? Тому що, як я вже сказала, моніторинг дуже любить перевіряти виконання договору, і часто вони перевіряють саме, чи правомірний замовник збільшив ціну договору. І обов'язково тому вам необхідно мати документальне підтвердження цього. Хоча в законі це не передбачено, але для вас і для того, для майбутнього спілкування, з привіляючим органом, такі документи обов'язково мають бути. Так, наступний слайд я вам підготувала, як правильно прописати методику зміни ціни в проєкті договору про закупівлю. От якраз про це, що ми з вами все говорили, ви гарненько маєте описати в вашому проєкті договору. Далі зверніть увагу, що, яким чином звучить ця підстава в новій постанові. В принципі, по суті, вона не змінилася, але законодавець забрав обмеження щодо підняття ціни на певний відсоток і обмеження щодо строків, коли постачальник може вносити зміни до договору. Так? Тобто, ми з вами, як бачимо в попередній редакції, ну, в нашому законі на сьогоднішній день, містилося обмеження до 10%. Як зараз бачимо, в постанові такого обмеження не буде. Це означає, що постачальник може підняти ціну на будь-який відсоток, так? але лише на той відсоток збільшення ціни за одиницю товару, на який реально... Піднялась ціна. Тобто, відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання ціни такого товару на ринку. І тут ще, дивіться, важливий момент, що в основі вже чітко зазначено, що таке підтвердження ціни обов'язково має бути підтверджене певним документом. Тобто, читаємо з вами далі, за умови документального підтвердження такого коливання, і знову ж таки залишається норма, що загальна вартість договору при цьому не має бути збільшена. Ось такий цікавий момент, про який маємо знати, але все ж таки пам'ятаємо, що договора, які укладені до набрання чинності посилового, виконуємо на тих умовах і користуємося тими нормами, які передбачені на сьогоднішній день нашому законодавстві. Отож, детально розібрали ми з вами цю підставу і переходимо до третьої підстави внесення змін до істотних умов договору – це є покращення якості предмету закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Отже, сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до змін предмета закупівлі та буде відповідати тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Тобто тут важливо нам пам'ятати про момент такий, що коли ми користуємося цією підставою, ми пам'ятаємо про те, що має змінитися саме якість, тобто вона має стати краще. Що стосується функціональних характеристик предмету закупівлі, в жодному випадку не може він змінитися. Тобто ми не можемо змінити сам предмет закупівлі, який ми закуповували, його функціональні характеристики мають залишитися тими ж самими. Можливо, у вас виникне питання, а як же нам? а зрозуміти, що цей предмет закупівлі є кращою якості. Взагалі, якість продукції, робіт та послуг – це така категорія, яку визначити дуже важко, і вона ну, тобто виражається певними властивостями та показниками. Для прикладу, такими показниками може бути надійність, технологічність, стандартизація, транспортабельність, якісь певні екологічні показники, показники безпеки і так далі. Тобто, для того, щоб підтвердити якість, в першу чергу замовнику знову ж таки обов'язково це треба обґрунтувати та підтвердити документально, що саме цей предмет закупівлі, який пропонує учасник, є кращої якості. Отже, коли ми з вами формуємо саме предмет закупівлі, так то ми обов'язково прописуємо його технічні характеристики і певні товари, роботи і послуги виробляються за певними технічними умовами, які мають певні ДСТУ і так далі. Ось. А якщо учасник хоче змінити... Якість дати вам кращої якості, то зазвичай це відбувається в тому випадку, коли якраз і змінюються ці технічні умови виробництва, або змінюється ДСТУ. Для прикладу, якщо у вас є довір на закупівлю стільців, так і в процесі виконання постачальник хоче вам надати сільці кращої якості, в зв'язку з тим, що в нього на виробництві змінилася, була одна лінія виробництва стільців, тепер він удосконалив, модернізував свій завод, встановив суперсучасну, технологічно якусь лінію для вигляння стільців і почав виготовляти стільці кращої якості. В такому випадку, звичайно, що він може надати вам ті стільці, але при цьому, тобто по тій самій ціні, які були попередні стільці, тобто стільці гіршої якості, адже загальна вартість того розмінутися не може. Тобто, який ми робимо з вами висновок основний? Що коли ми покращуємо предмет закупівлі, ми змінюємо лише якість. Але сам функціонал предмета закупівлі не змінюється. Тобто, якщо ми закуповували стільці, так ми і закуповуємо стільці, а не табуретку. Зрозуміло, так? Для прикладу можна навести, якщо замовник здійснив заміну однокамерних слопакетів, тобто вікон, на закупівлю металопластикових вікон на двокамерні склопакети з енергозберігаючим ефектом. Тоді це може вважатися покращенням якості предмету закупівлі. Наступна підстава, четверта підстава – це продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Отже, форма документального підтвердження об'єктивних обставин законом не визначена. Оскільки вона залежить саме від тих обставин, що спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та виконання зобов'язань, тому замовник самостійно визначає форму документального підтвердження таких обставин, звичайно, що з дотриманням чинного законодавства. Ну, тут важливо про що пам'ятати і звернути вашу увагу на те, що коли ми з вами продовжуємо строк дії договору, то пам'ятаємо, що одночасно ми з вами маємо продовжувати і строк виконання зобов'язань. Адже в договорах часто буває так, що строк дії договору до 31 грудня, випустимо 2022 року, а строк зобов'язання може бути інший. І тому пам'ятаємо, що коли ми продовжуємо срок дії договору, не забуваємо при цьому і продовжити строк зобов'язань. Адже норма ця звучить, зверніть увагу, чітко, продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт чи надання послуг. Наступна підстава стосується узгодженої зміни ціни в бік зменшення, без зміни кількості обсягу та якості товарів, робіт і послуг, у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Отже, ця підстава говорить про те, що сума договору по закупівлю зменшується пропорційно узгодженому зменшенні ціни, у тому числі у разі зменшення ціни за одиницю товару. Наприклад, це може стосуватися різних продуктів харчування, оскільки ціни на ринку можуть сезонно подешевшити і, звичайно, що якщо так відбувається, то це також має бути підтверджуватися документально, тобто має бути інформація, для прикладу, від органів державної статистики. Тут я хотів звернути вашу увагу, що зазвичай, коли зменшується сума договору, то постачальники не завжди спішать вас про це повідомити і тому, наприклад, замовники мають за цим слідкувати. Якщо ви побачили, що на ринку ціна на цей предмет закупівлі, який у вас є, зменшується, то ви можете також звертатися до ваших постачальників з проханням зменшити ціну договору. Ключовим моментом є заборона при цьому змінювати кількість та обсяг і якість товарів, робіт і послуг. Тобто, незважаючи на те, що в нас є певне, вивільнення певного обсягу коштів, так? за рахунок перегляду ціни в бік зменшення, замовник одночасно може збільшити обсяг закупівлі. Так? Тобто, цього робити не можна. Збільшувати обсяг закупівлі ми не маємо права, якщо зменшується ціна, обсяг залишається цей самий. І у цьому випадку рішення про додаткову закупівлю на вивільнені, зекономлені кошти та, має прийматися окремо та в залежності від очікуваної вартості предмету закупівлі. Далі в нас є дві підстави, я їх об'єднала, чому їх обіднали, бо, мабуть, вони найбільше підходять саме до закупівлі робіт. Це є зміна цінних договорів про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та зміною умов щодання пільзу податкування пропорційно до змін таких ставок та або більше оподаткування. Е, наступна підстава – це зміна, встановлено згідно з законодавством, органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань, або показників плац, регульованих цін, тарифів і нормативів. І ось червоним кольором я виділила те, що в нас з'явиться яв, в постанові, це середньозважених цін на електроенергію на ринку на добу наперед. Що стосується в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Що стосується зміни курсу іноземної валюти, то тут варто пам'ятати, що таку зміну ми обов'язково маємо передбачати в нашому проєкті договору. І це ми маємо робити лише у тому випадку, якщо ми закуповуємо товари роботи і послуги, які містять імпортову складову. В такому випадку в нашому договорі ми передбачаємо прив'язку, до якої валюти буде зійсниться розрахунок, чи це євро, чи долар, і обов'язково маємо зазначити формулу, відповідно до якої такий розрахунок буде проводитись. Знову ж таки, я підготувала вам зразочок, як правильно прописати в договорі зміни курсу іноземної валюти. Що стосується... Е Регульованих цін, тарифів і нормативів. Яким чином це ми можемо розуміти і як трактувати? Регульовані ціни, тарифи і нормативи – це ті ціни, які визначаються на законодавчому рівні, на рівні держави. Так? Тобто регулятором цих цін є держава. Для прикладу, якщо ми з вами закуповуємо теплопостачання, водопостачання, то основним регулятором ринку є НКРЄ, і, відповідно, цей орган визначає ціни, які мають бути і діяти на території всієї країни. Тобто, цей регулятор визначає ціни і ці, ці ціни є регульованими і відповідно, так як вони є загальнобусковими для всіх, ми можемо використовувати Оцю підставу. При цьому хочу звернути вашу увагу, коли ми збільшуємо ціну договору, ціну, наприклад, за одиницю на цій підставі, то, як бачимо, немає обмежень щодо того, що не може змінитися загальна вартість договору, так? як було в на наших підставах. Тому, в принципі, коли ми змінюємо ціну, наша загальна вартість договору на цій підставі також може бути збільшена. Так? І при цьому обсяг все на залишається, тобто ми не коригуємо його. І остання, восьма підстава, яка в нас є в нашому законодавстві, вона, до речі, також не змінилася і в постанові, вона також буде діяти, це можливість продовження наших тендерних договорів на строк до 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в встановленому порядку. За горами вже закінчення нашого такого важкого для всіх 2022 року, здавалося б, вже практично середина жовтня, ще буквально 2,5 місяці і закінчиться цей рік. І нам з вами необхідно буде продбати, подбати і про ці закупівлі, які ми будемо планувати на 2023 рік, і відповідно продовжити наші договори на 20%, щоб мати можливість саме реалізувати право на проведення нових процедур. Тому я хотіла також детальніше запитися на цій підставі і розглянути деякі нюанси, які в ній існують. По-перше, пам'ятаємо про те, що вносити зміни в договір необхідно лише до завершення терміну його дії. Здавалося б, це настільки зрозумілим є, так, що договір дії, відповідно, лише в цей період може вносити зміни. Але чомусь, на жаль, замовники часто про це забувають, чи допускаються помилок. Так, як ці договори необхідно, зазвичай, продовжувати в кінці року, так, то замовники про це забувають, йдуть на новорічні різдвяні свята і, коли приходять до себе на роботу, виявляють, що в них залишилося тендерні договора, які вони забули продовжити. Так? Але, насправді, ще нічого зробити не можна, оскільки строк дії таких договорів закінчиться. За цим слідкуйте, будь ласка. Продовжувати дії договору необхідно на строк, достатній для проведення процедури закупівлі, спрощеної закупівлі, на початку наступного року та відповідно за умови проведення такої процедури. В законі зазначено, що... Продовжуємо строк дії на строк, достатній для проведення процедури. Але на який саме строк в законі не передбачено. Тобто немає чітко встановленого в числах строку. Тому як нам діяти? Тут ми маємо відштовхуватися від тієї процедури, яку ми плануємо з вами оголосити. Так як на 2023 рік у нас вже саме точно буде діяти постанова, так? ми вже з дня на день очікуємо, що вона набере своєї законної сили, тому в нас, як ми вже знаємо, залишається процедура відкритих торгів, яка буде проводитися з певними особливостями. І однією з особливостей є те, що ця процедура дуже швидко буде реалізована в часі. Тобто, по суті, замовник її може провести до двох тижнів. Пам'ятаємо, що цю процедуру, яку ми сьогодні проводимо відкриті торги, вона триває близько місяця, а то й більше. Ось тому нам треба вже розраховувати строки відповідно до постанови. Давайте з вами проаналізуємо: якщо процедура триває два тижні, ну, можливо, ще взяти час на певні ризики, які можуть виникнути в зв'язку з проведенням процедури, такі, як її відміна, або ж оскарження, може бути так, звичайно, ми від того не застраховані. Тому, в принципі, я пропонувала б вам продовжувати наші договори десь приблизно на місяць, тобто до січня, до кінця січня. І, я думаю, в принципі, за місяць ви зможете вже спокійно провести процедуру відкритих торгів. Далі пам'ятаємо про те, що предмет договору про закупівлю, який продовжується, він повинен співпадати з предметом закупівлі, якому ми плануємо оголосити. Я думаю, це зрозуміло є. Продовжувати на 20% на наступний рік можна лише ті договори про закупівлю, які укладені відповідно до закону України про публічні закупівлі, Тобто що це означає, що ми можемо продовжувати лише тендерні договори. Тобто ці договори, які укладені за результатами процедур закупівлі визначених законом, і відповідно ці договори, які укладені за результатом спрощеної закупівлі. А також, якщо вже будуть укладені договори за постановою новою, то, звичайно, ще також ми зможемо їх продовжувати. Ну А ці договори, які не є договорами в розумінні закону, звичайно, цивільні правові договори, їх продовжити ми не зможемо. Також це часто виникає питання у замовників і учасників, а яким чином відраховується оця сума 20%, від якої суми договору? Від початкової, на яку він був вкладений, чи все ж таки від остаточної кінцевої суми договору, яка вже в нас в кінці року сформована, з врахуванням всіх внесених змін протягом року? Тут трошечки таке цікаве питання, адже якщо ми з вами повернемося з попереднього слайду і подивимося, як сформульована ця вимога в законі, то тут передбачено, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі. Тобто, оце слово «початкове» воно якоїсь міри збиває з пантелику. і замовники часто не можуть зрозуміти, так і від якої ж суми ми відраховуємо цих 20%, адже це дуже важлива інформація. Ось ну, З приводу цього також було багато дискусій, але, як завжди, Мінекономіки, повинуважений орган, прийшов нам на допомогу і не дав роз'яснення. І згідно цього роз'яснення, Мінеконом, який зазначив, його позиція така була завжди, що відраховується 20% від суми остаточної кінцевої з рахуванням всіх змін, які замовник вносив до цього договору протягом року. Оце важливий момент, про який вам також необхідно знати. Для укладання додаткової угоди також необхідною умовою є наявність відповідних видатків, які затверджено встановленому порядку. Як ми знаємо, для того, щоб продовжити дію договору, мають бути затверджені повідні видатки на наступний рік. Але для бюджетних організацій зазвичай в кінці року ще немає затверджених видатків, вони затверджують десь на початку року, і тому ми пропонуємо таке обмеження враховувати під час укладання додаткових угод у частині умови щодо виникнення замовника платіжних зобов'язань. Отже, ми, коли вносимо зміни до договору на цій підставі, то ми оформляємо це додатковою угодою, тобто продовжуємо дію договору 20%. І паралельно, паралельно уповноважена особа має скласти та затвердити річний план щодо закупівлі, яку вона планує на наступний рік. Адже пам'ятаємо, що продовжити дію договору можна лише, можна лише на строк для проведення наступної процедури. Тобто, для того, щоб не було потім проблем з реєстрацією цього договору в казначесі, нам треба показати, принаймні, хоча б, можливо, не, навіть не оголосити саму закупівлю на наступний рік, а принаймні оприлюднити річний план, так, в якому показати, що така процедура планується, проводити, планується проводитися у 2023 році. Також важливо, що в річному плані ми вже вказуємо суму за мінусом цих 20%. Отже, ми з вами проаналізували всі вісім підстав, так як я вже казала, це є перелік чіткий і вичерпний. І я надіюся, що це вам допоможе в вашій практиці. Ось ці вісім підстав, ще раз наголошую, залишилися в нашій новій постанові з деякими корективами і змінами, які ми також сьогодні з вами обговорили. Пам'ятаємо про те, що коли ми з вами готуємо договір про закупівлю, ми обов'язково включаємо ці всі підстави в цей наш договір і обов'язково передбачаємо порядок змін до таких підстав. Отже, давайте тоді ще раз основні моменти щодо внесення змін до договору проговоримо, що, по-перше, необхідність внесення будь-яких змін повинна бути обґрунтована та документально підтверджена. Для внесення змін повинні бути наявними підстави, виключно передбачені законом тобто всі, стаття, 4, стаття 41, частина 5, і більшість змін, як ми з вами побачили, можна вносити в договір тільки у випадку, якщо це не призведе до збільшення ціни договору. Також пам'ятаємо, що якщо ми вносимо зміни до істотних умов договору відповідно статті 41, то ми обов'язково ці зміни маємо оприлюднювати в електронній системі публічних закупівель Прозоро протягом трьох робочих днів з дня внесення таких змін. Пам'ятайте про те, що, нам не, що ми маємо не лише оприлюднити повідомлення про внесення змін, але і саму додаткову угоду. Це є дуже важливо. І договори про закупівлю і додаткові угоди на них оприлюднюються в нас в форматі PDF. І, звичайно, що не забуваємо по всіх наших закупівельних договорах звітувати. Тобто, обов'язково маємо оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю. Такий звіт замовник опублікує протягом 20 робочих днів з дня настання однієї з підстав. А саме, закінчення строку дії договору, виконання договору в цілому або ж розірвання договору. Відповідно, замовник самостійно обирає за настання якої саме підстави публікувати звіт про виконання договору. І тепер ще дуже цікавий момент, це, як ви знаєте, в законі нас передбачено, що саме має містити звіт про виконання договору, тобто є чіткий перелік всієї інформації. І ось у нас є такий пункт 13 в законі, якому передбачено, що замовники повинні при публікації звіту про виконання договору публікувати інформацію про країну походження товару щодо кожної наноконтурної позиції предмета закупівлі у разі закупівлі товару. Але хочу звернути вашу увагу, що в новій постанові така інформація, по новій постанові така інформація не вказується. Тобто цей 13-й пункт повністю вилучений із звіту про виконання. Тому, якщо у нас будуть укладені договори вже за новою постановою, нам не треба буде опубліковувати країну походження товару. Але все ж таки пам'ятаємо, якщо це договори укладені до набрання чинності постанови, то цю в процілому ми ще повинні пам'ятати і обов'язково вказувати це у нашому звіті. Я кілька слів ще хочу сказати вам про договори, які ми кладаємо за постановою 169, адже вона на сьогоднішній день ще в нас діє, і ці договори також мають певні свої особливості. По-перше, в таких договорах обов'язково ми маємо передбачати форс-мажорні обставини з урахуванням вже того, що договір укладається в умовах воєнного стану, про те, що ми з вами говорили. Так? Далі, пролонгацію маємо передбачати на період воєнного стану. Також передбачати одностороннє розірвання договору, зокрема у зв'язку із скасуванням воєнного стану. І також ми не маємо зловживати умовами щодо встановлення штрафних санкцій, приміром, за невчасно поставлений товар, враховуючи все ж таки воєнний стан. І пам'ятати про те, що договори, укладені за постановою 169, не містять особливостей, визначених законом, тобто на них не розповсюджуються всі ці, Підстави, про які ми говорили, це всі вісім підстав внесення змін до істотних умов договору. Натомість порядок та підстави зміни істотних умов договору сторони самі передбачають у договорі, який вони заключають. І строк дії договору за постановою, що також є дуже важливим, він під час воєнного стану може охоплювати саме період дії воєнного стану. Так? Тобто ми не можемо, якщо укладаємо договір за постановою номер 169, укладати на цілий рік. Тобто це має бути наявна потреба саме на період воєнного стану. І обов'язково нам необхідно передбачити можливість продовження такого договору в разі продовження строку воєнного стану. І якщо ми все ж таки продовжуємо строк дії договору в зв'язку з тим, що продовжилася дія воєнного стану, то в такому випадку ми, відповідно, і збільшуємо обсяг, і цей обсяг ми також маємо включити в перелік товарів, робіт і послуг, які ми закуповуємо на період війни, і які затверджуються керівником підприємства. Хотіла б також звернути вашу увагу, що в новій постанові з особливостями Планування закупівель трошечки змінилося, бо дуже часто задавали питання, а яким же чином буде за новою постановою, яким чином ми будемо планувати наші закупівлі, також лише на період воєнного стану, чи все ж таки нас буде можливість закупити товар протягом року, тобто на весь період, на який він нам необхідний. Отже, в зв'язку з тим, що, як ми вже сказали, після того, як постанова вступить в свою силу, то замовники будуть користуватися тоді виключно законом України про публічні закупівлі з особливостями, які передбачені даною постановою. І якраз в цій постанові є певні особливості щодо планування. В ній зазначено, що планування закупівель буде здійснюватися у разі наявної потреби або ж за планової потреби наступних Періодів, тобто, планова потреба наступного року. Це що означає? Що ми з вами будемо мати можливість здійснити закупівлю на наступний рік, на 2023 рік за даною постановою. І ще важливий момент також, буквально він також недавно був внесений в нас в закон України про публічні закупівлі. В нас змінився строк щодо оприлюднення звіту про договору. Значить, На період дії правового режиму воєнного стану в Україні в разі здійснення замовниками закупівлі без використання електронної системи закупівлі, у разі, якщо вартість договору буде дорівнювати або перевищувати 50 тисяч гривень, то замовник зобов'язаний в електронній системі оприлюднити звіт про догові не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня укладання такого договору. Зверніть увагу, що вже відповідно до нової постанови, ця зміна була ще до прийняття нової постанови, відповідно, вона і дублюється в нашій новій постанові. Це означає, що ми вже не матимемо можливість наші договори, які ми уклали за постановою, так, оприлюднювати пізніше, вже після завершення війни і, після, і протягом ще там певного періоду, після припинення воєнного стану. Так. Тепер вже чітко зазначено, що звіт про договір ми маємо оприлюднити, не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня укладання такого договору. Також важливий момент. На сьогоднішній день нам з вами треба враховувати черговість оплат у період воєнного стану, адже не всі предмети закупівлі, які ми, можливо, хочемо закупити, нам зможе пропустити Державна казначейська служба або ж банки, адже у період воєнного стану замовники, які залежать від державного бюджету України, мають враховувати в роботі перелік почергових платежів, які здійснюють казначейство та органи казначейства за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку. Відповідно до в порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року. Так, отже, згідно цього порядку, нас видатки органами казначейства наразі здійснюються за такими принципами. За принципами пріоритетності, черговості, а також за рахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку, тобто по мірі наповнення бюджету. Отже, черговість оплат у період воєнного стану в першу чергу відбувається таким чином. Оплачуються видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, в другу чергу – видатки загального фонду та видатки спеціального фонду згідно переліку товарів і та послуг» наведені в пункту 2 пункту 19 постанови. І лише в третю чергу здійснюються оплати за іншими видатками та наданням кредитів. Е, ще раз хочу наголосити, що замовники, які будуть е, заключати договори, мають перевірити черговість оплат у період воєнного стану. Чи зможе здійснити розрахунки по даному договору казначейства, чи ні. І на останок, любі мої друзі, залишилося на нас ще таке нове поняття, яке досить недавно у нас в законі відбулося. Так? Це 14 липня 2022 року. Це таке поняття, як локалізація, тобто підтримка вітчизнян-говорівника. Хочу декілька слів сказати ще про цей момент, адже в наших проєктах-договорах ми також маємо передбачати цей товар, який локалізований. Я зараз далі вам покажу зразочок, як це має відбуватися. Отже, з 14 липня 2022 року на величині зміни до закону України про публічні закупівлі, яким до закупівельного законодавства впроваджено поняття ступінь локалізації виробництва та вимогу враховувати цей показник протягом найближчих 10 років у разі закупівлі низки високотехнологічних товарів на суму під 200 тисяч гривень. Тобто локалізація в публічних закупівлях застосовується. У яких випадках? По-перше, якщо ми з вами закуповуємо товар, який міститься в спеціальному переліку, так, передбаченому в перехідних положеннях до Закону України про публічні закупівлі. Тобто є передбачений певний товар, на який обов'язково ми маємо перевіряти ступінь його локалізації. Це перший момент. Другий момент. Ступінь локалізації перевіряється в тому випадку, якщо ми закуповуємо цей товар з переліку, і його очікувана вартість перевищує 200 тисяч гривень. Також звертаю вашу увагу, що лікалізація може бути застосована і при закупівлі послуг та робіт, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, включених до такого переліку. Тобто, якщо ми закуповуємо роботи і бачимо, що в проектно кошторисній документації є передбачені товари, які є в переліку, наприклад, можливо, генератори, е ще, можливо, якісь транспортні засоби і так далі, то в такому випадку ми також маємо перевірити ступінь локалізації. Ступінь локалізації, до речі, на 2022 рік становить 10%. Також пам'ятайте, що ступінь локалізації перевіряється незалежно від способу придбання такого товару, тобто незалежно від процедури, яку ми провели. Основна вимога – тільки полягає в тому, що його вартість має перевищувати 200 тисяч гривень, і він має бути передбачений в цьому переліку. Тобто, відповідно, це може бути і за законом, якщо ми здійснюємо закупівлю за певними процедурами, і за постановою 169, і за новою постановою з особливостями, і, відповідно, що це звичайний цивільно-правовий договір, на який не поширюється особливості закону, але, тим не менше, ми зобов'язані перевірити ступінь локалізації в тих випадках, про які вже я вам сказала. Звичайно, що існують певні винятки, коли ми з вами локалізацію не застосовуємо, так? І, тобто не застосовується вона в тих випадках, коли е діє положення закону України про приєднання України до угоди про державні закупівлі, а також положення про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Отже, де нам можна знайти інформацію щодо локалізованих товарів? Така інформація в нас міститься на веб-порталі та офіційному веб-сайті Минекономіки. Як ми бачимо, за даними посиланнями ви можете перейти і подивитися, чи є цей локалізований товар переліку, чи ні. Відповідно, учасники також, які хочуть локалізувати свій товар, вони мають звернутися з заявочкою до уповноваженого органу і внести свій локалізований товар на відповідні портали. І окрім цього, якщо ми з вами закуповуємо такий товар, ми обов'язково маємо прописати певні вимоги у проєкті договору. Яким чином? Адже постачальник одночасно з передачею товару має надати замовнику, підготовлену виробником товару, фактичну калькуляцію вартості такого товару. Це в нас передбачено в порядку підтвердження ступені локалізації виробництва товарів, затверджено постановою постанови Кабінету міністрів України номер 861. Ось, тобто фактично, коли ми вже заключили з вами договір, то відповідно і під час його виконання постачальник передає вам товар, він обов'язково має надати фактичну калькуляцію собівартості такого товару. І про це обов'язково необхідно вказати в проєкті договору, як ми бачимо з вами на даному слайді. А згідно пункту 13 цього ж порядку, замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель зазначену калькуляцію цю разом із звітом про виконання договору про закупівлю. Дуже цікавий момент, так? Саму калькуляцію постачальник надає разом із товаром, який він безпосередньо вже передає замовнику, а замовник, в свою чергу, цю калькуляцію має оприлюднити вже в кінці, коли повністю договір виконаний, тобто звітувати про його виконання і разом зі звітом оприлюднити цю калькуляцію. Отож, такі зміни, які нас очікують в нашому законодавстві, це, в принципі, вся інформація, яку я вам хотіла сьогодні донести. Ось, я так вважаю, що ця інформація була для вас корисною і цікавою. Ще раз хочу наголосити, що презентацію мою всі слухачі, які зареєструвалися, можуть отримати і скористатися нею. На жаль, на початку нашого вебінару були деякі технічні моменти, так? тобто слайд рішечки не переключалися, але ми це виправили і, в принципі, успішно продовжили нашу презентацію. Я дуже рада, що ви доєдналися до нашого вебінару. І про нагоді ще раз хочу вам наголосити, що наша компанія «Тендер планує навчальні заходи. Так, про вебінар, який ми плануємо 26 жовтня, я вже вам анонсувала. А на наступному тижні, 20-21 жовтня, у Львові вже це буде очне навчання. Відбудеться навчання, присвячене саме новим змінам. Постанові ми з вами поговоримо про нові правила, за якими будуть здійснюватися закупівлі. Детально розглянемо всі нюанси. Це буде дводенне навчання, тому від А до Я розкажемо все про закупівлі. Я, звичайно, розумію, що зараз у нас такий нелегкий час в державі, але все ж таки, якщо буде спокійно і тихо, то ми з радістю вас запрошуємо завітати до нашого міста, насолодитися атмосферою нашого міста Лева і, звичайно ж, паралельно навчитися правильно проводити закупівлі в період воєнного стану. Я ще раз дуже дякую вам за увагу. Не знаю, чи є на запитання, оскільки все ж таки у нас були трошки технічні моменти і багато слухачів не переглядали даний е, вебінар. Так, зараз ми з вами подивимося в чаті. Так, лодиночко. Так, ну... Я щось не знаю, ми бачите, все ж таки є технічний якийсь момент, можу підключитися до чату. Все ж таки, якщо ще раз наголошую, будуть якісь запитання, ви всіх їх можете задавати. Це все підписуйтесь, будь ласка, на YouTube-канал електронного майданчика, є тендер, і всі запитання, які ви будете отримати, організатори мені обов'язково передадуть, і в подальшому ми зможемо їх висвітлити або в окремій статті, або в підвірці. Це вже ми домовимося з організаторами. Отже, дуже вам дякую ще раз за увагу і до зустрічі!